ازيكم؟ كل سنة وإحنا كلنا طيبين بمناسبة السنة الجديدة وعيد الميلاد للمجيد وجولة الكاميرا السريعة المرة دي في مظاهر الاحتفال بكريسماس وراس السنة في القاهرة الكبرى ونبدأ من في غرب القاهرة ومدينة الشيخ زايد والمولات الفارهة وبازارات الكريسماس وأضواؤه ومن مول كابيتل في الشيخ زايد اللي كانت صوره مليانة الفيسبوك والانستجرام في الأيام السابقة وطبعا هو واضح ليه كانت صوره مليانة يعني هما كانوا مكلفين جامد الأضواء والديكورات وكده كان شكلها حلو قوي وهو الكوسال او ماري جو راوند كنت عايزة بس الحق يقال يعني الماميز كانوا حاجزينها لأولادهم يعني كان هيترحب بيا واه المكان زي ما انتم شايفين مليان ناس كتيرة جدا آه. وفي كان دبدوب كبير كل الناس قاعدة تتصور عنده زي اللي انتوا شايفينه آه. طبعا هنا بقى ده كان يعني جو مور كان اكتر ديكورات عن اي شيء تاني يعني الجو الغربي اللطيف والاغاني بتاعة الكريسماس انا بس مطيه الصوت بتاعها ومخلية كريسماس كارول هيا اللي موجودة وها هي شجره عيد الميلاد ولا عزاء لكارهي صوره محمد صلاح السنوية والناس كلها واقفه تتصور عندها مول تاني مول اركان كان عامل الشيء دوت اللي هو بيفكرني هي تعريشه العنب بس كانت حلوه قوي على فكره جميله هي دي من مدخل اركان القديم الناس القديمه اللي زيي عارفين اركان المدخل بتاعه القديم هي كانت موجوده عنده تقريبا كل الناس رايحه تتصور منهم كانوا حتى عرب جايين باطفالهم يتصوروا معاهم كانت لا هي شكلها حلو شكلها حلو وتقريبا كانت الناس بتتصور عندها اكتر من شجره الكريسماس الموجوده الم... عند المدخل القديم انا مصوره كمان الشجره بس لسه قدام شويه كانت مول اركان كان عامل حاجات زينه تحت بس انا ما شفتهاش الصراحه في الدور الارضي انا ما شفتهاش يعني كنت بعمل مشوار وخلصته وخلاص كل سنه وانتم طيبين بس صورت لكم الكلام ده اهي دي شجرة بتاعت اركان وبرده لا عزاء لكريم محمد صلاح والى الجزء الاخر من القاهره الكبرى وشمال القاهره الشبرا الشهيره والقديمه وزينه الكريسماس والعام الجديد وعلى فكره انا مصوره الكلام دوت كان يوم 21 ديسمبر ده غير الطلعه بتاعت زايد بصراحة هنا أنا بحس بروح فرحة أصلية شوية من الناس عن المولز والأماكن دي بروحها شوية عاملة بتفكرني بصور السيدة زينب في رمضان نفس الإحساس ونفس الروح الموجودة مش عارفة أوصفه الصراحة ايه على فكرة الناس في المحل في شبرا قالوا أن أنا لازم أجيبهم في رمضان علشان أشوف الزينة بتاعتهم وإن شاء الله بإذن أنا ناوية هنا أنا معطيه على فكرة أن هنا معطيه صوت اللي أنا كنت عاملاه في الـ background عشان أنا مشاكلة صوت التراني عيد الميلاد المصرية للتينيزي دي وصراحة هي مفتاحة زي ما يتو سمعون التاتش المصري واضح طبعا مش بس التاتش المصري خلالك هو اللي واضح كمان للأسف الأزمة الاقتصادية كمان واضحة عشان أنا جيت الشتاء اللي فات وصورت والصور والفيديوهات موجودة ممكن ترجعوا لها في الأرشيف بصوا هو كان من الواضح ان البضاعه المستورده كانت اقل بكتير لمرحله اني شفت حاجات من السنه اللي فاتت و... ده هو سان ابرام هو اكبر محل وموزع لزينه الكريسماس في شبرا وكمان زينه رمضان التقليد صاحبه اميره وطاس قال في ترشيحات للاعلام من كام اسبوع ان حاليا بسبب الازمه الاقتصاديه المعروض حاليا عنده هو 50% مصنع في مصنعه من من الواضح من شجره الكريسمس اللي موجود زي ما انتم شايفين انه مصنع محلي مش ومش غالي نسبيا خالص في ملاحظه تانية عامه ان زينة كانت في شجره السنه دي اقل من السنه اللي فاتت متركزه على الاقل في شارع طلعت القليه في المنطقه دي عيد الميلاد السنه دي في شبرا في شارع الترعه الجولائيه وهي إهداء للشعب من نائب المنطقه ايهاب الطماوي عن حزب مستقبل وطن اه على فكره من ناحيه تاثير الأزمة الاقتصاديه ان السنه دي كان في شجره واحده في الشارع ده في حين السنه اللي فاتت كان في ثلاث شجرات على فكرة المولات كانت بتحط على الزينة بتاعة الكريسمس وشجر الكريسمس حراسة لكن اهو احنا شايفين قدامنا في شجرة الناس عادي بدون حراسة بدون حاجة بتتصور جوة الشجرة وفرحانين دي بقى من جوة الشجرة نفسها جوه الشجرة زي الناس اللي بتصور ويعني كانت تجربة سيريالية من ناحية ومرة كمان لا عزاء شجرة كريسماس بتاعت محمد صلاح وكل سنة وانتم طيبين ان شاء الله بإذن الله يا رب ايام سعيدة وعيال على الازمة الاقتصادية إلى اللقاء في دولة مجموعة انشاء الله وشكرا على المشاهدة ما تنسوش لو عجبكم المحتوى تعملوا لايك وشير وسبسكراب